Morjes, ajattelin tällä viikolla vaihteeksi kuulutella ihan, tai päivitellä ihan omia kuulumisia. olin tuossa pitkä aikaa kuusi viikkoa sairaslomalle ja nyt olen palannut sitten tällä viikolla töihin tai itse asiassa tuossa menneen viime viikon, viikonloppuna Syynä tähän saikkuun oli se, että sattui tuollainen pieni työtapaturma kaatuminen, eli jouduin töissä ollessani muutamia juoksuaskelia siinä ottamaan ja sitten tuulikaapissa kompastuin kynnykseen tai johonkin ja sitten kaaduin siihen olkapää edellä asfalttiin ja tuota, sen seurauksena oli sitten, kuten magneettikuvauksissa sitten paljastu, niin olkapäästä pieni palanen rustoa lohjennut ja tota, sen takia sitä olkapäästä tuli hyvin löysä ja se kaksi kertaa meni sitten sijoiltaan ensimmäisen kerran silloin samana iltana, kun kaadui ja sitten Toisen kerran ehkä viikkoa myöhemmin kotona ihan tota harmittomissa tilanteissa sinällään. Ekaa kertaa oli ovea avaatessa ja toinen kerta kun nostin tai siirsin sohvalta jotakin tyynyä tai vastaavaa. Niin. Mutta se ää, kyllä meni takaisin siihen kuoppaansa se olkapää ihan samaan tien, että se ei jäänyt roikkumaan siinä Tuota, poissasijoiltaan siinä mielessä hyvin ja ää, siinä yhdessä vaiheessa niin lääkärit vähän pelotteli, että tämä saattaa olla, saattaa olla, että joutuu leikkauksella hoitamaan, mutta tota, sitten niissä magneettikuvissa näki, että se on onneksi lähtenyt luutumaan aika mukavasti sinne ihan Luonnollisesti, niin jos se olkapää nytten ei ala menemään sijoiltaan useammin, niin tuota, ihan, ihan tuota, ilman leikkausta selviää, että oikeastaan ainoat rajoitteet, mitä vielä tässä vaiheessa on lääkäri ja fysioterapeutti kieltänyt, niin mitä Heittoliikkeitä ei saa tehdä, pesäpalloa ei saa pelata. Ja tuota Sitten ää, salilla on kiellettyä niin raskaiden kuormien nostaminen. Mutta muuten saa olla ihan normaalisti ja kipuja tuossa nyt ei ole pahempi ollut. Tai useampaa viikkoa enää oikeastaan, että ainoastaan jos sitä hyvin paljon pyörittelee ja venyttelee niin tietyissä ääriaseen. Noissa sitten saattaa saattaa sattua, mutta se nyt on ihan normaalia varmaan terveilläkin, kenellä on ihan tervessä olkapää, niin sinällään ei mitään vakavaa. Tuossa ensi viikolla sitten on, on vielä lääkärikäynti ja fyssarikäynti, niin sitten Toivottavasti saa sieltä jo vihreää valoa, että saisi sitten normaalisti käydä salillakin. Ja ei tarvii sitten ollenkaan sitä miettiä enempää. Mutta joo, se kuusi viikkoa sairauslomalla, niin se on kyllä pitkä aika. Että varmaan se yksi viikko menee siinä ihan, ihan kivaa, että saa olla... Vähän vapaalla ja lepäillä, mutta kyllä se aika sitten käy pitkäksi, etenkin kun sen kuuden viikon aikana ei sen ihmeempää aktiviteettia ollut, että kävin tuolla pohjois kotiseudulla, mutta muuten sitten, tai siellä olin alle viikon siis, mutta muuten olin tässä kotoosalla. Niin kerke sitten kyllä lukea kirjoja ja katsoa dokumentteja ja elokuvia ja showpainia ja kaikkea tällaista. Mutta... No, kirjoja tuli luettua ihan kiitettävästi, että olisiko ehkä neljä, ehkä jo viisi kirjaa siinä aikana ja ää, sitten ää, Tuli vähän tavaksi, että useampana päivänä kävin kirjastolla ihan, menin sinne asiakseni ja menin sinne tuota, lukemaan hiljaiseen lukusaliin, niin tuota, sillä tapaa sai sitten aikaa kuluteltua mukavasti. Ja tosiaan noista suoratoistoista tuli dokumentteja katseltua ja... Uh, mitäs muuta sitten? No, kävin salilla si sillä tapaa, että juoksumat olla hölkkäilemässä, koska sitä ei kielletty missään vaiheessa, niin siellä tuli käytyä hikoilemassa ajankulukseen. Ja, tota, mitäs sitten tuossa uh, ihan sai, kun viimeisenä päivänä niin poiket. Puolison kanssa Helsingin kirjamessuilla viime viikon perjantaina. Se oli ihan mielenkiintoista, valtavasti oli väkeä ja mielenkiintoinen sosiologinen huomio, koska siellä oli Mika aaltolla mainostamassa uutta kirjansa ja yleisöä oli valtavasti. Kaikki penkit oli täynnä, mitä sinne oli laitettu isommalla puhujan lavalla. Ja sitten oli siellä takana seisomassa vielä monta sataa ihmistä, johon itsekin kuuluin. Ja tota oli kiinnostus valtavaa. No sitten puoli tuntia myöhemmin pienellä sivulavalla, niin oli uutta kirjansa mainostamassa entinen pääministeri Esko Aho. Ja hänen höpinänsä taas eivät kiinnostaneet oikeastaan yhtään ketään, että siinä ehkä hyvällä tuurilla vajaa 50 ihmistä jäi kuuntelemaan sitä ahon haastattelua. Niin tämä tää on vaan mielenkiintoinen huomio, koska kaikkihan tämä liittyy tähän Venäjään ja nykyiseen maailman poliittiseen tilanteeseen ja Ahoon kauteen pääministeriinä ja hänen Venäjän suhteisiinsa ja asemaan siellä Venäjän Sperbankin hallituksessa ja tälle, että Ahoosta on tullut vähän sellainen kraatta tämän päivän ilmastossa, mikä on ihan ymmärrettävää. Ja nyt sitten oli mielenkiintoinen Uutinen se, että SKH siirtyy China Office-ajatuspajaan työskentelemään eli edistämään kaupankäyntiä Kiinan kanssa, joka on myöskin hyvin lähellä diktatuuria oleva valtio, että hänellä tota, kyltymätön himo flirttailla flir flir diktatuurien kanssa. No joo, se siitä. Tuota, mutta töihin tosiaan palasin, palasin viikko sitten ja nyt on ollut näitä yövuoroja tuossa. Itse en yövuoroista silleen pahemmin piittaa, en ole niitä toivonut, koska se kun on 35 vuotta kuitenkin ikää mittarissa, niin tuo yövalvominen ja Päivärytmien sekoittaminen, niin se ei, ei ole ihan niin helppoa kuin oli silloin parikymppisenä, mutta tota, oppimisen kannalta ihan, ihan tyytyväinen on. Ja onhan ne yövuorot niin tietyllä tapaa vähän lepposampia kun niitä ihmisiä on liikenteessä huomattavasti paljon vähemmän kuin sitten päivällä. Että ei se nyt silleen pahaa ole, kunhan nyt ei jatkuvasti joudu yötä tekemään. No sitten vielä tuossa marraskuun lopussa on kertausharjoitus tuolla Porin prikaatissa ja siihen nyt on ihan selvitellyt näitä kulkuyhteyksiä ja vastaavaa ja ellei tässä tämä Olkapään kanssa tapahtuu mitään dramaattista juttua, niin tuota, sinnehän se pitää sitten mennä marraskuun lopussa. Ja saas nähdä, mitä siitä tulee ja eniten jännittää perille pääsy, mutta kyllä siihen varmasti joku keino löytyy, että poliisi hakee ovelta viime kädessä, jos ei muuten sinne osaa. Tuota, Eipä sitten muutani tällaiset kuulumisten päivitykset. Kiitoksia katsomisesta ensi viikkoon. Moikka!